I denna oppgaven vil vi at du ska prøve ut automatiskt transkribering av ljudfiler. Och det du ska bruke är onlineversionen av Microsoft Word. Allörst så skal du lage ett intervju med minst en person till som varer i minst 60 sekunder. Detta intervju det ska vi senare transkribere. Det finns en flott funktion för att spilla in ljudfiler in i Word som jag ska visa med ett överblick. Men ett alternativ, det kan jo være for exempel å bruke taleopptak-appen på en mobiltelefon. Ellers så kan du bruke tale-appen som du finner inne i Windows 10 for exempel Hvis jeg nå skriver taleopptak, trykker jeg her. Da kommer jeg inn i appen for taleopptak, og så trycker jag på record. Her spiller jeg da inn lydfila. Du ser at det har en klokke som går der, så du vet at du kommer over 60 sekunder, og så trykker du på stopp når du er ferdig. Så kan du da gå ned i høyre hjørne, trykke på disse tre prikkene og velge åpne filplassering. Og det du vil se, det er jo da at det kommer opp en utheving av den fila som vi akkurat spilte in Og den fila kan jeg klikke på sakte to ganger, og så skal den hete Magnus Transkribering, som skal være filnavnet, altså ditt navn og transkribering. Så kan vi gå tilbake til onlineversjonen av Word, og da har jeg logget in på portaloffice.com, kommet in i Office 365-vinduet mitt. Jeg går så in og trykker på opprett på denne plussen borte til venstre, og jeg skal opprette et tomt Word-dokument. Når jag kommer in i dette Word-dokumentet, så skal jeg stå på skillekortet hjem, og så skal jeg gå helt bort til høyre. Og der ser dere at vi har en knapp som heter Dikter. Jeg trykker på pil nedover ved den, og velger Transkriber. Så trycker jag på den knappen. Da får vi opp kassa for Transkriber borte til høyre. Och som jag sa innledningsvis, her kan du faktisk også spille in selve intervjuet rätt i Word. Det er faktiskt kanske det enkleste å slippe å gå med tredjepartverktøy for lydopptak. Men i det jeg skal vise deg nå, så er det jo ofte sånn man har spilt inn i et annet en enn Word, så nå skal jeg vise hvordan du tar en lydfil inn i Word og får den transkribert. Jeg trykker på last opp lyd. Vær oppmerksom på at hvis du ikke får fram denne funktionen, så tror vi den fungerer i de fleste nettlesere i PC-verden nå. Men når vi prøvde det ut på Mac, så var det sånn at da måtte vi bruke Chrome. Her har jeg en lydfil og et intervju på ett minut av min kollega Sonja, og jeg trykker åpne. Og det som skjer nå borte til høyre, det er at AI, -en, kunstlig intelligensen, algoritmen, tygger denne teksten. Man må ha tilgang til internet. og du ser prosenten går oppover borte til høyre, slik at nå om et lite øyeblikk så kommer den teksten opp ferdig transkribert. Hvor lang tid dette tar, det avhenger selvfølgelig mye av lengden på innspillingen, hvor rask datamaskin du har, og hvor god internet-connection du har tilgjengelig. Nå er min ferdig, og som dere ser så har vi fått høyttaler 1 og høyttaler 2. Det er ikke alltid dette er helt logisk. Et veldig godt tips er å, jo bedre mikrofon du bruker i opptaket, jo bedre og mer riktig blir transkriberinger. Men en god mikrofon kan vi vente opp til 95 riktig transkribering, og det er sånn at det er sånn egennavn, faguttrykk og sånt nå, som den har vanskelig for å kjenne igjen. La oss se på hvordan dette ser ut her nå. Her er det jeg som starter med å stille et spørsmål til Sonja. Så hvis jeg nå trykker på denne pen, og dette skal du også gjøre i din oppgave, så skriver jeg inn navnet mitt. Du skal også skriva inn navn, men du kan godt bruke fiktive navn, og i noen tilfeller i forhold til intervjuer, så skal det jo typ være intervjuer og intervjueobjekt osv. Men vi vil at du skal gjøre om det på alle disse høyttalerne i denne fila. Jeg går ned og trykker her, her «Endre alle til Magnus». Når vi først er på dette stedet, skal jeg også vise at her kan du gå in og redigere teksten. Hvis jeg nå for eksempel vill ha stor S i Sonja, så går jeg og redigerer eventuelt feil ord og feilstavinger här. Når jeg ferdig, så trycker jag på denne haka for å bekrefte denne forandringen. Og da ser dere at alle Magnus-høyttalleren har forandret seg. Jeg viser det en gang til med Sonja. Jeg trycker på pilen her, på pennen, skriver in Sonja. Og så endrer alle, og så trycker jag på bekreft. trycker jag på den. Og som dere ser nå, så er alle nedover här forandret. La oss høre litt på hvordan dette høres ut og ser ut når tallesyntesen går. Hei Sonja, Tack för att du ville være med på dette intervjuet. Bare hyggelig. Som forsker, Sonja, hva syns du om å transkribere intervjuer? Og då ser vi at den går fortløpende nedover. Så går vi in i legg till i dokumentet. Og da skal du velge det nederste valget som heter med høytalere og tidsstempel. Trykker vi på den. Da får vi overført det fra høyre til venstre, over i selve dokumentet. Og legg merke til at övers på toppen i Word-dokumentet ligger det nå lenke til lydfila. Og det du skal levere er nå da dette dokumentet med ditt navn og transkribering. Det kan du levere i Canvas, eller du kan levere en delingslenke til dette dokumentet ved å gå på Del oppe til høyre her. Vvellgere alla tar ikk er redigeringsmmujighheten for sensor og trykker på bruk O så tryker man på kopier kolingng O så trycker je här på kopier og den linken den ligger nå på utgredt fratavla med og den kan ellerre som inleververingen av den oppgaven i Canvas. Lyket dig.